قول لهم صاميدون ومال بريغي قام شتون مال بريغي قام شتون ومال بريغي قام شتون ومال بريغي قام شتون كاي دوي فالتليفون كاي دوي فالتليفون كاي دوي فالتليفون كاي دوي فالتليفون بغا يدي الخبر سخون بغا يدي الخبر سخون قول ليهم مضريبون وقول